جميعنا نخطئ جميعنا لدينا ما لا نحب أن يعرفه أحد نكتم أسرارنا ونخفي اخطاءنا ظن ظنا منا أننا نستطيع المضي قدما في الحياة ولكن تظل أخطاء قد ارتكبناها في الماضي تطاردنا حتى ولو سرنا بعيدا في الطريق المشوف ستظل تطاردنا إلى أن ندفع او الى نرغم من اخطا على دفع ثمن اخطائه